دوست ایک ایسی ویب سائٹ جو کہ چوبیس سال سے ٹرانسلیشن کی دنیا میں کام کر رہی ہے جہاں پر آپ صرف چھ لفظوں کا ترجمہ کر کے ایک ڈالر بھی کما سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسٹمر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اکاؤنٹ آپ نے وہی بنانا ہے کسٹمر بھی وہی آئے گا کام بھی وہی کریں گے اور پیسے بھی آپ کو آپ کے جیب میں ہی ملیں گے مطلب کسی بھی پاکستانی اکاؤنٹ میں کسی بھی پاکستانی ذریعے سے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں ویب سائٹ کون سی ہے کام کیسے کریں گے اور کام کرنے کے بعد پیسے کس طرح سے لیں گے سب کچھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنے والا ہوں جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے آئیے میرے ساتھ ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل الباری زون پہ خوش آمدید اور شہباز احمد کی طرف سے السلام علیکم دوستوں اگر آپ ٹرانسلیشن کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ کو انگلش کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے یا پھر دنیا کے کسی بھی لینگویج میں آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ کو اس لینگویج کا ٹرانسلیٹر یا اس لینگویج کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ کو اس لینگویج میں نیٹیو لیول کی فلوئنسی چاہیے ایسی بات نہیں ہے آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس بھی شیئر کروں گا کہ جن پہ عمل کر کے آپ کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیشن کر سکتے हैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसी वेबसाइट जहां पे 25-30 लाख लोग हर महीने आके ٹرانسلیشن کی سروسز لیتے ہیں اور ٹرانسلیشن کرنے والوں کو پیسے دیتے ہیں ایسی ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بیس سال سے زیادہ عرصے سے ٹرانسلیشن کی دنیا میں کام کر رہی ہے اور وہاں سے لوگ کام کر کے ہزاروں ڈالر پر منتھ کما رہے ہیں اگر آپ بھی ٹرانسلیشن کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ کمپیوٹر اسکرین پہ جہاں پہ زیرو لیول سے لے کر اینڈ تک سارے اسٹیپ کے ساتھ پریکٹیکلی شیئر کروں گا تو چلتے ہیں جناب پریکٹیکلی سیکھنے کے لیے کمپیوٹر کی طرف جی دوستوں سب سے پہلے ہمارے پلیٹ فارم کا نام کیا ہے ہمارے پلیٹ فارم کا نام کیا ہے یہ آپ کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پلیٹفارم کا نام ہے جناب پروز ڈاٹ کام جی ہاں پی آر او زیڈ پروز ڈاٹ ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو جناب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے سے فورن ہی ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے دیکھنے میں بھی ویب سائٹ بڑی سمپل تھی ہے کام کرنا بھی یہاں پہ آسان ہے سارے سٹیپ آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں غور سے آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے ٹاپ پہ لکھا ہے فائنڈ ورک یہاں سے آپ کام کو تلاش کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ نے کلک نہیں کرنا سمپلی دیکھنا ہے اس کے بعد ہائر ہے ہائر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کون سا ٹرانسلیٹر ہائر کرنا چاہتے ہیں کس سے ترجمہ کروانا چاہتے ہیں ایک آدمی سے یا پھر پوری ایجنسی سے اس کے بعد جناب اباؤٹ ہے یہ اس ویب سائٹ کے بارے میں ہے اس کے ساتھ لاگ ان آتا ہے جس نے آلریڈی یہاں پہ اکاؤنٹ بنایا ہے وہ یہاں پہ لاگ ان ہوگا اور اس کے بعد رجسٹر ہے جناب اگر آپ نے یہاں پہ رجسٹرڈ ہونا ہے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ رجسٹرڈ کے اوپر کلک کریں گے یہ تو ہو گیا تھوڑا سا انٹرڈکشن اس کے بعد جناب آپ نے یہاں پہ کام کرنا کیسے ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لینگویج ہے یہاں پہ سپینش لکھا ہوا ہے اور یہ دوسری لینگویج ہے یہاں پہ انگلیش لکھا ہوا ہے یہ ایکچلی پیر ہیں مطلب جوڑے ہیں کہ اگر آپ نے سپینش سے انگلیش میں ٹرانسلیشن کروانی ہے تو سرچ پہ کلک کیجئے تو دیکھیں آپ کے سامنے سارے ٹرانسلیٹر آ جائیں گے جو سپینش سے انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں یہ دیکھیں سارے کے سارے اسپینش سے انگلیش میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں فرض کیجیے ہم کوئی اور لینگویج کا پیر دیکھتے ہیں اگزامپل کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جناب یوکرینین لینگویج ہے میرے سامنے مطلب جو یوکرائن اور روس میں جنگ لگی ہے اس لینگویج کا اور انگلیش کا اگر ہم پیڑ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ ٹرانسلیٹر مل جائیں گے جو کہ یوکرائن سے انگلیش میں ٹرانسلیشن کر کے پیسے کمار رہے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ نے کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیشن کرنی ہے تو پہلے آپ کو اس کا پیر سلیکٹ کرنا ہوگا یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس کا پیس کرنا ہے پریشان نہیں ہونا آپ سوچ رہے ہوں گے سر ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمیں تو انگلش بھی بہت اچھی طرح سے نہیں آتی اتنی مشکل ویب سائٹ پہ کام کیسے کریں گے وہ کہتے ہیں نا خان صاحب گھبرانا نہیں ہے تو بھیا آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو پہلا سٹیپ ہے اکاؤنٹ بنانے کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو دوستو اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہ جو آپ کے سامنے جسٹر فری ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے میں نے بھی رجسٹر فری کے اوپر کلک کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے تین طرح کے آپشن ہیں کہ فری ہے ہے اور پلس ہے فری میں جناب آپ فری میں اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد اسٹینڈرڈ میں آپ 110 سو دس ڈالر دیں گے اکاؤنٹ بنانے کے اور پلس میں آپ 170 سیونٹی ڈالر دیں گے ایک سال کے جو کہ آپ پلس لیول کا یہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیں گے تو دوستوں اس کے بعد ہم یہاں پہ پراپر اکاؤنٹ بناتے ہیں فری میں ہم نے یہاں پہ کیوں پیسے دینے ہیں اگر پیسے ہی دینے ہیں تو بھائی ہم یہاں پہ آتے کیوں تو جناب فری والے پہ کلک کرتا ہوں جسٹر نو پہ میں نے کلک کیا ہے اب پراپر یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا شروع کرتے ہیں جی جناب تو سب سے پہلے اکاؤنٹ ٹائپ اکاؤنٹ ٹائپ بتائیے کس طرح کا آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے ٹرانسلیشن اسٹوڈنٹ کا بنانا ہے فری لانسر کا بنانا ہے کسٹمر کا بنانا ہے کس طرح کا بنانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جناب میں نے یہاں پہ فری لانسر ٹرانسلیٹر اور انٹرپریٹر کا بنانا ہے جناب میں نے ٹرانسلیٹر کا ہی کام کرنا ہے نا تو میں یہاں پہ فری لانسر اور انٹرپریٹر کا بناتا ہوں کلک میں نے کر دیا ای میل ایڈریس کون سا ہے ای میل ایڈریس بھی دے دیا اس کے بعد فرسٹ نیم بتائیے لاسٹ نیم بتائیے یوزر نیم بتائیے جناب تو یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم الباری زون لکھتا ہوں وہ میں نے لکھ دیا اور अवेलेबल ہے جناب اس کے بعد ہے جناب پاسورڈ تو یہاں پہ میں स्ट्रांग پاسورڈ بھی دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے स्ट्रांग پاسورڈ دے دیا اس کے بعد کنفرم پاسورڈ تو جناب یہی پاسورڈ میں یہاں پہ دوبارہ دیتا ہوں اکثر دوست کہتے ہیں سر جو ویب سائٹ اپ بتا رہے ہیں اس کا پاکستان میں اکاؤنٹ ہی نہیں بنتا یار مجھے سمجھ نہیں اتی میرا کیسے بن جاتا ہے میں کوئی یہاں پہ وی پی تو یوز نہیں کرتا سمپلی جیسے اپ کے سامنے کام کر رہا ہوں ویسے ہی لٹرلی اپ بھی بنا سکتے ہیں میں کوئی بنانے کے لیے نہیں لیتا. بنتا تو انگلیش کو میں نے کلک کر لیا اور اس کے بعد پہ نوٹیفکیشن پریفرنس کو بھی میں سب کو یہاں پہ چیک کر دیتا ہوں تو جناب سب کو میں نے چیک کر دیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے کریٹ مائی اکاؤنٹ اوکے تو جناب کریٹ مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ نے ای میل دینا ہے بتانا ہے کہ کس طرح کا اکاؤنٹ بنانا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم ہے login ان یوزر ہے پاس ہے کنٹری ہے نیٹو لینگویج ہے اور اس کے بعد چیک باکس پہ کلک کر کے آپ نے کریٹ مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے میں نے بھی کریٹ مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے اور دوستو اب دیکھیں میرے سامنے ایک نئی سکرین آ چکی ہے یہاں پہ میں اپنا ای میل پاسورڈ سیو کرتا ہوں میں نے سیو کر دیا اب دوستو یہاں پہ دیکھیں ایکٹیویٹ پروون بیٹس ٹو بوسٹ یور ٹرانسلیشن بزنس جی دوستو تو یہاں پہ ہمیں آفرس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو اس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ایز اے ٹرانسلیٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں وہ کریں اس کے بدلے میں آپ کا کام بہت چمکے گا ارے بھائی ہم نے آپ کی وجہ سے پیسے دے کے کام نہیں چمکانا ہم خود چمکا لیں گے تو آپ نے کہنا ہے نو تھینکس شکریہ بھائی جان تو نو no تھینکس کر کے آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف موو کرنا ہے تو نو no تھینکس میں نے کر دیا جناب تو یہاں پہ دیکھیں میرا نام بھی آ چکا ہے یور اکاؤنٹ ہیز بین سکسیسفلی کریئٹڈ کے okay, جناب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹ ٹائپ اوکے ریئل نیم اوکے لینگویج اوکے نیٹو لینگویج اوکے سروسز جناب اوکے okay. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے پاس رہتی ہیں تو دوستوں یہاں پر آپ نے اپنا فیلڈ آف ایکسپرٹیز بتانا ہے ایڈریس اپنا دینا ہے ٹائم زون دینا ہے اپنے سالوں کا ایکسپیرئنس بتانا ہے فون نمبر دے کے آپ نے اپنے ریٹس بھی بتانے ہیں کہ میں کتنے ریٹس پہ کام کرنا چاہتا ہوں یا کتنے ریٹس پہ کام کرنا چاہتی ہوں اور میں دوستو اپ فوٹو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپ سمپلی بائیوگرافی لکھیں گے یہ ساری میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر اپ نے کام کیسے لینا ہے تو دوستو سمپلی اپ یہاں پہ ٹاپ پہ جاب اینڈ ڈائریکٹریز پہ آئیں گے نیچے بروز جاب کے اوپر کلک کریں گے جیسے میں نے براوز جاب کے اوپر کلک کیا ہے ایسے ہی اپ کلک کریں گے. تو یہ دیکھیں ساری جابز اپ کے سامنے ہیں کس جابز کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی سروسز آپ دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ آپ کے سامنے ہے پرائیویسی اینڈ جنرل ٹرم اینڈ کنڈیشن فائیو تھاؤزینڈ فائیو آپ کے سامنے ہیں اور انگلش ٹو میکدون مطلب آپ نے انگلش سے میکدون جو لینگویج ہے اس میں آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اسی طرح انگلش ٹو میں ٹرانسلیشن کرنی ہے یہ سارے آرڈرز آپ کے سامنے ہیں جی دوستوں تو یہ ساری جابز آپ کے لیے اویلیبل ہیں یہ سارے کام آپ کے لیے اویلیبل ہیں اگر آپ کسی کو لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ یہاں پہ کلک کریں گے جیسے میرے سامنے ریکوائرمنٹ آف ٹرانسلیشن پروف ریڈنگ فار اردو ٹو انگلش یہاں پہ اردو میں بھی کام ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے سے دیکھیں یہ سروس آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں پہ جناب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے جس کا پیر آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس کا پیر آپ کے پاس ہے اگزامپل کے طور پر میں یہاں پہ ایک اور پہ کلک کرتا ہوں میں نے کلک کیا یہ دیکھیں سبمٹ کورس ہے کہ یہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ یہ کام کتنے کا کریں گے یہ کیسے ہوگا جب آپ اپنی پروفائل مکمل کریں گے جس میں آپ بتائیں گے کہ میں کس لینگویج میں کام کرنا چاہتا ہوں دوستوں کوئی بھی لینگویج آپ کر لیں کسی بھی لینگویج ٹرانسلیشن کے لیے سمپلی دوستوں کوئی بھی لینگویج یہاں پہ لیں فرد کریں اسپینش لیتا ہوں اسپینش کو یہاں پہ پیج کریں گے اس کی چاہیں تو آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ اس کو کاپی کر کے جس کسٹمر کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں دوستکٹ کرنا ہے وہ بھی ہے کہ کون سا پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈیٹ پروفائل ہے جیسے ہی آپ ایڈیٹ پروفائل کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنا پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پیمنٹ میتھڈ کے لیے پروز ڈاٹ کام اکاؤنٹ کے اوپر آ کے کے فائنینشل کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ دیں گے اپنا پیمنٹ میتھڈ یہاں پہ جناب ہے پیمنٹ میتھڈ ایکسیپٹڈ پی پال نہیں چاہیے سکریل جناب سکریل پاکستان میں अवेलेबल ہے یہاں پہ آپ سکریل کا ای میل ایڈریس دیں گے اور ای میل دینے کے بعد سیو اینڈ اپڈیٹ پروفائل کے اوپر کلک کر دیں گے اس طرح سے آپ کا یہاں پہ پیمنٹ میتھڈ بھی سلیکٹ ہو جائے گا تو دوستوں یہ تھی ویب سائٹ جہاں پہ اپ ٹرانسلیشن کر کے ایزیلی پیسے کما سکتے ہیں کیسی لگے ویڈیو کیسا لگا یہ کام کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امام.